Boas, estresadas. Xa estamos aquí de novo. A semana pasada empezábamos a sección do no noso diccionario coa letra A. Esta semana toca a letra B, evidentemente. B, de brecha orgáslica. Pero antes de definir o termo convén entender o que é unha brecha, non? Segundo a Real Academia Galega, é unha ruptura pola que algo perde a unidade e firmeza que tiña antes. Pero se relaciona con orgasmo? Moi simple, a brecha orgásmica é a diferencia que hai entre o número de orgasmos acadados por homens e mulleres nunha relación heterosexual e, e o que nos venga a decir é que non os homens chegamos moitísimas máis veces ao orgasmo que as mulleres. Ora é o momento da reflexión e de dicir pero que está pasando? algo temos que mal, non? Estamos compartindo espacio e tempo, é decir, se inventamos unha relación sexual mantémola con alguien, Por lo tanto, se un chego e ti non, é que aquí está fallando algo. Eu creo, personalmente, que o que está fallando é a comunicación e o diálogo. Hai que falar máis. Por que? Porque está demostrado que solo 25% das mulleres chegan a un orgasmo A través da penetración Por lo tanto, o outro 75 Necesita relacionarse sexualmente De outras formas Para chegar ao orgasmo Por tanto, parellas Dialogade, consensuade o que vos mola E así, as dúas chegaredes O orgasmo Para semana, vemos nos Letra C